السلام علیکم دوستو آج میرے تین موضوعات ہیں اور بیسیکل تو پالیٹکس کے حوالے سے ہی ہیں اور وہ نیوز ہیں اور جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی عید کے دن ان پہ ریٹ کی جائے گی اور وہاں ایک خطرہ بھی ہے ان کو کیونکہ ٹکٹ لینے والے تو رفو چکر ہو گئے اور کچھ ٹکٹ سے محروم رہنما کیمپ سمیٹ کر گھروں کو چلتے بنے نے جب یہ بات کہی کہ جی عمران خان صاحب پر ریٹ کی جا سکتی ہے تو اور کچھ کارکنان جو پچیس تیس کی تعداد میں ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور اس لیے کران خان کے ایک وکیل پھر اس کے اوپر ہائی کورٹ نے جس طرح حسب معمول دست شفقت رکھتے ہوئے انسٹرکشن جاری کی حکومت کو کہ انہیں ہراساں نہ کیا جائے اب یہ علیحدہ بحث ہے ہم اس پہ نہیں جائیں گے کہ ہراساں کیے ہائی کورٹ کس انداز میں کس پیرائے میں دیکھتا ہے ہیراسمنٹ کچھ اور چیز ہوتی ہے بہرحال اب اس کے ساتھ ایک بات بھی شدمت سے کی جا رہی ہے کہ پولیس میں ان کے کچھ لوگ موجود ہیں انتظامیہ میں اور اداروں میں ابھی عمران خان کی آ, لابنگ میں وہ لوگ موجود ہیں کیونکہ پورا سماج ہی پولرائز ہوا ہے ریاستی محکمے جتنے بھی ہیں یہ بھی پرائز ہو چکے ہیں اور یہاں بھی ان کے وہ لوگ مخبر یا اس کے سہولت کار موجود ہیں جو ان کو لمحہ بہ خبریں دیتے اندر سے دیتے رہتے ہیں عمران خان صاحب کو اور یہ زہر ہے اتنی بڑی تعداد موجود ہیں یہاں بھی کہ ان کو جنبش جمبش قلم تو نہیں نکالا جا سکتا ان کے لیے پھر ایک طریقہ کار ہے کہ جس کو نکالنے کے لیے بھی ایک میتھڈولوجی ہوگی لیکن یہ بات ہے ہاں وہ مارچ ہو یا پچیس مے ہو یا اس کے بعد آج تک جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی جب بھی آپریشن کا پروگرام بنا جب بھی کوئی ایسی صورتحال بنی عمران خان صاحب کو کٹہرے میں لایا جائے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے تو جہاں عدل عدلیہ حامد سپریم کورٹ تک ان کی سہولت قاری کرتے ہوئے ہمیں کمر بستہ نظر آئے اسی طرح پولیس میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں جو اس کی سپورٹ ہمیشہ کرتے ہیں اچھا بیسیکلی عمران خان صاحب کا کیا بیانیہ تھا عمران خان صاحب کا بیانیہ جو سٹارٹ میں تھا کہ فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے یہ غالباً دو اکیس کی بات ہے میں وہاں سے بات شروع کروں گا کہ کیونکہ بات آج کی جو ولاگ میرا خاصا تھوڑا سا طویل ہوگا اگر آپ سن لیں گے تو پھر ہم کچھ میں آپ سے سنوں گا کچھ آپ میری سنیں گے تو کچھ سفر ہمارا طے ہو جائے گا کچھ باتیں میں آپ بھی میری سمجھ لیں گے دو ہزار اکیس ہی کی بات ہے جب فوج نیوٹرل نہیں تھی جنرل باجوہ فیض حمید اور کچھ اور جنرلز مکمل طور کے اوپر عمران خان کی پشت پر کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت غالباً دو اکیس کی اوائل میں ہی کور کمانڈر میٹنگ ہوئی اور یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوا کیونکہ عمران خاں انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے اور اپنی نااقبت اندیش پالیسیز کی وجہ سے اور فوج کے درمیان بھی ایک تاثر قائم ہو چکا تھا تو جنرل باجوہ صاحب نے وہ میٹنگ کال کی اب یہ جنرل باجوہ کو جو مرضی گالیاں بکے جو مرضی کہے لیکن ایک بات ہے کہ جنرل باجوہ نے ان کی مکمل طور پر سپورٹ کی تو اس کور کمانڈر میٹنگ میں جس پہ پاکستان کے فوج کے تمام کور کمانڈر شامل تھے اس میں جنرل باجوہ نے کہا کہ دیکھیں ایک طرف اپوزیشن جو یہ بیٹھی ہوئی ہے جو حالیہ حکومت میں ہے پی ڈی ایم یہ لوگ کرپٹ لوگ ہیں بدعنوان لوگ ہیں اور ایک طرف عمران خان ہیں نااہل زی نقل ہمیں اس کی سپورٹ ہمیں کرنی چاہیے تو وہاں دو جنرلز تھے جنہوں نے میں سے وہ ایک جنرل صاحب نے تو بربلا بنا کھڑے ہو کر کہا کہ آپ انہوں نے تنزیہ یہ بات کہی کہ اب یہ ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا یہ لاڈلہ کس حد تک ایماندار ہے تو دوسرے جنرل نے کہا کہ پنجاب میں ہمیں بہت زیادہ گالیاں پڑ رہی ہیں ہمیں پنجاب میں اس قدر فوج کا غیر مقبول ہونا فوج کے خود ادارے کے لیے ایک سوالات اور تحفظات ثبت کر رہا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں فوراً نیوٹرل کا کرد ہونا پڑے گا غیر جانب ذرنا رویہ اختیار کرنا ہوگا تو اس پر آ، آ، تقریباً ہمنوا تمام کور کمیٹی جو تھی کمانڈر سے وہ سارے اس کے ہمنوا تھے اور اس وقت جنرل باجوہ اور صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کیونکہ خود باجوہ صاحب نے محسوس کیا تھا کہ وہ بات کہ جب کمانڈر ان چیف ایک طرف دیکھتا ہے تو پوری فوج اس طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہ تاثر اب غلط ہونے والا ہے کیونکہ عمران خان کی سے سہولت کاری کرتے ہوئے وہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں فوج کے حصے میں بدنامیوں اور رسوائیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں آ رہا تو انہوں نے یہی سوچا کہ بہتر ہے اس سے ہاتھ اب کھینچ لیا جائے اور اس کو آزادانہ طریقے سے کام کرنے دیا جائے کیونکہ جب فوج کے کور کمانڈرز نے متفقہ طور پر میجارٹی نے سیونٹی پرسینٹ کور کمانڈرز نے کیا دیا تھا enough ہم مزید سہولت کاری نہ کریں تو پاکستان فوج کے لیے اور خود ریاست کے لیے یہ مناسب ہوگا تو یہ بات جنرل باجوہ نے محسوس کر لی اور وہی دن تھا کہ جنرل باجوانے نے دوسری قوتوں کی طرف اب رخ اختیار کر لیا اور دو اکیس ہی کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب بھرے جلسے میں کہا تھا ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اور ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ لوگ وہ لوگ اب کہہ رہے ہیں ہمیں کہ اب ہم پھنس چکے ہیں ہمیں اس سے نکالو تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایسا کام کرتے ہی کیوں ہوں کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو یہ بیسیکلی وہ بات تھی تو اس وقت بہت سے لوگوں نے بات کی ایون پی ٹی آئی کے اس وقت جو حکومت میں تھے ان لوگوں نے بھی بہت سے پھپتیاں کسی مذاق اڑایاف علی زرداری صاحب کی اس بات پر کہ کون لوگ کون بندہ آیا تھا کون نام بتایا جائے تو آصف علی زداری نے اگلے جلسے میں جو نواب شاہ میں غالباً تھا اس میں بھی اسی بات کا دوبارہ اس بات کو دہرایا تکرار کے انداز میں کہ فوج کے کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے اور وہ ان کی مدد کے خواہاں ہیں اور یوں صورتحال دو اکیس میں پھر چینج شروع ہو گئی تھی اور یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب اس عمران خان سے ان اور رجیم سے اب کیسے جان چھڑوائی جائے کیونکہ اب فوج کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ فوج چاہتی تھی کہ غیر جانبدار رہا جائے نیوٹرل رہا جائے اب نیوٹرل رہنے کے لیے بھی ضرورت اس عمر کی تھی کہ ان کا رویہ اس کا متقاضی ہو اس کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے ہر عمل میں وہ عدلیہ کا ہو معاملہ دوسرے معاملہ ہو تو اس میں وہ غیر جانبدار رہے۔ لیکن اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ فوج کی رجیم بھی چینج ہوئی وہاں آپ کے سامنے جنرل باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے جس کو دینے سے اعتراض کر رہے تھے گورنمنٹ اعتراض کر رہی تھی اس وقت خود پی ڈی ایم کے کی حکومت جو ہے وہ اعتراض کر رہی تھی میاں نواز شریف کو جب یہ کہا گیا کہ یہ مارشل اللہ بھی وہ لگا سکتے ہیں تو میاں نواز شریف نے کہا بے شک آپ نے کل کا لگانا آج لگا دے لیکن جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھا کہ صورتحال تبدیل ہو گئی جنرل عاصم مریر شاہ جو کسی کی سفارش جس کی اسنی خاص نہیں تھی اور تقرری تھی خالص ایک میرٹ کی بنیاد پر ہوئی اور ان کو کیونکہ ان کی سفارش ایسی نہیں تھی تو ان کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا لیکن یہاں مسئلہ جنرل عاصم مریر شاہ کا نہیں تھا جہاں مسئلہ پوری فوج کا تھا پاکستان فوج کی کور کمانڈرز کا تھا ان لوگوں کی کولیکٹیولی ویل کا تھا جس میں انہیں غیر جانبدار رہنا اب آتے ہیں عدلیہ کی طرف کیونکہ عدلیہ ہمیشہ پاکستان میں ہمیشہ ان کا کردار یہ رہا ہے یہ ڈکٹیشن لیتی رہی ہے ان کے فیصلوں میں ان کی تمام جوڈیشل ایکٹیویزم میں جہاں جہاں جب بھی ان کو ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آپ پارا کی طرف دیکھا مڑ کر دیکھا تو راہول پنڈی کی طرف جی ایچ کیو کی طرف دیکھا اور وہاں سے ان کو ہدایت ملی اور انہوں نے وہ فیصلے دھر دھر کرنا شروع کر دیے ان کو پشت چاہیے تھی ان کو انسٹرکشن جاری یہ ایک رویہ بن چکا تھا عمومی اور یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی تھی عدلیہ کا مزاج کا حصہ تھا کہ فوج ان کی ان کو ہدایت جاری کرے اب فوج نے تو یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے اور یہاں سے وہ مشکل پیدا ہوگی کیونکہ اب عدلیہ جب کو یہ محسوس ہوا کہ فوج تو ان کو انسٹرکشن جاری نہیں کر رہی اور سیم اسی طرح کہ جس طرح ایک مثال آپ پیش نہیں کر سکتے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا تو عمران خان کے خلاف تو فوج نے کوئی کردار ادا نہیں کیا کسی کو دباؤ میں نہیں لائے کچھ لوگ آج بھی بہت سے لوگ موجود ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فوج نے یا اجیس آئی نے اس میں کوئی کردار ادا کیا ہو سب غیر جانبدار رہے اس حوالے سے اور یہ ٹوٹل آصف علی زرداری ملا فضل الرحمان صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اپنے جوائنٹلی ان کی کلیکٹولی ایفرٹس جس کی وجہ سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری انداز میں عمران خان کے خلاف یہ موو کامیاب ہو گئی اور عمران خان کی حکومت معصول ہو گئی لیکن عدلیہ نے یہاں جب دیکھا کہ فوج ان کو انسٹرکشن جاری نہیں کر رہی تو یہاں عدلیہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس ڈومین میں جس پہ ہم ستر بہتر سال سے جو, جو رویے ہمارے مزاج کا حصہ بن چکے ہیں ہم بھی آزادانہ طریقے سے اپنی حیثیت کا تعین کروائیں اور یوں جوڈیشل ایکٹویزم کا آغاز ہوتا ہے اور وہ آزادانہ طریقے سے جس میں فوج کا عمل دخل نہیں تھا اس پر کیا ہوا کہ امرتا بندیال اور دوسرے دو جنرلز اور پھر آپ کو علم ہے کہ دو جونیئر جنرلز کو جس کو اعظم تارڈ صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ان کو منظوری لے کر ان کو ججز بنایا گیا تھا تو وہ ایک ایسا کام تھا جس کے بعد خود انہوں نے بغیر کسی انسٹرکشنس کے اپنے معاملات کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ہی فیسیلیٹیٹر تھے اور ان کے اندر نفسیاتی حوالوں سے بھی ان کو یہ دباؤ میں تھے اس وقت بھی تو انہوں نے یہ سوچا عمران خان کے ساتھ ہی معاملہ طے کر کیونکہ ان کے اپنے بھی اس میں عزائم شامل تھے اور لیگیسی کو اور اپنی پورے اس سسٹم کو عمرتا بندیال چاہتے تھے کہ میں اگر ریٹائر ہو جاؤں تو کم از کم قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس نہ بن سکے اور اس کی جگہ ان کو ان کے خلاف کبھی ریفرنس دائر کیے گئے کبھی کچھ کبھی کچھ مختلف کانسیکرینس کی گئی پالیسیز کو منوئن امپلیمنٹ کروایا گیا جس کا بوجھ عوام پر پڑا اور پی ڈی ایم کی حکومت اور خصوصاً مسلم لیگ نون بہت زیادہ غیر مقبول ہوئی اور اس کا فائدہ عمران خان نے خود اٹھایا حالانکہ عمران خان صاحب نے تعمب کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے تھے اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عمر عطا بندیال کے خلاف پی ڈی ایم کی پارلیمنٹ نے پی ڈی ایم کی حکومت نے اور پھر پارلیمنٹ نے ان کے خلاف بل پیش کیا اور معاملہ یہاں تک آ گیا تھا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے تو عمر اتاب ادیال ایک بار پھر جی ایچ كیو خود گئے اب اور ركویسٹ كیمانڈر جی چیف كو كہ آپ سے میں ملاقات پرسنلی چاہتا ہوں اور وہاں جب وہ گئے تو ان كے گلے شكوے بھی ہوئے اور بات چیت بھی ہوئی لیکن جنرل آسم علی شاہ صاحب نے کہا اپنا اسی موقف کو دہرایا کہ فوج نیوٹرل ہو چکی ہے آپ اپنے آزادانہ اور انصاف پر مبنی فیصلے کریں اور فوج کا کوئی آپ کے معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہاں عمر تتا بندیال کو پھر بریفنگ کے لیے اگرچہ یہ آسم علی شاہ صاحب نے یہ ضرور کہا جنرل صاحب نے کہ ہمارے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ آپ کو بریفنگ ضرور دیں گے سیکورٹی کے حوالے سے جو, جو پنجاب پہ آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بریفنگ دیں گے باقی مالی معاملات آپ جانیں اور حکومت جانے سکیورٹی کے حوالے سے ہم لوگ اس قابل نہیں کہ آپ کو تحفظ فراہم کر سکیں کیونکہ ہماری فوجیں اس وقت نبرد آزمہ ہے پولیس نبرد آزمہ ہے مختلف سیکورٹی چیلنجز چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے فوج ڈپلائی ہوئی ہوئی ہے داخلی اور خارجی حوالوں سے محاذوں پر تو یہاں سے جب وہ عمرت آبدیال سے ملنے اگلے دن آآ پھر آآ جنرل ندی منجم ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی سی اور ایم آئی کے ڈی جی یہ سارے لوگ آئے تو لیکن یہاں کیونکہ عاصم مری شاہ صاحب نے واضح ان کو کر دیا تھا کہ ہم <coughs> آپ کو جو ہے آپ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں تو وہ شیر بن گئے اس بات پہ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے دور کی کوڑی شروع کر دی ہمارے بہت سے بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے وی ولاگروں نے بات کی کہ لو جی فوج نے دباؤ میں لے کر آ گیا ان کا تمہاری ایسی کیسی جنرل جسٹس مرحلہ بندیال تمہیں یہی کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا اب یہ بو ڈاؤن ہو گئے ہیں سرنڈر کر گئے ہیں تو ایسا نہیں تھا جسٹیف جسٹس جسٹس سبر صاحب بندیال کو ان کے اپنے کرنے کے لیے مکمل با اختیار کر دیا گیا تھا اور اس میں فوج نے کہہ دیا تھا کہ اب ہمارا آپ کے ان فیصلوں پر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اور عمرتا بندیال نے اس کے بعد جو کچھ کیا وہ ان کا اپنا ثواب اختیار تھا جو, جو ججز کے درمیان ہوا اب یہ جو بات ہے یہ جو بات ہے کہ بھی ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ پیچ اپ کروانا ہے آپ بات کریں تو اس کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی پیپلز پارٹی نے بھی تمام جماعتوں نے کمپرومائز کیا اس بات سمجھوتا کیا اور وہ مذاکرات کے لیے راضی ہوئے اور خواجہ آصف کے بارے میں بھی, بھی کہا گیا کہ وہ بھی انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہماری ملاقات عید کے بعد ہمارے مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا لیکن مولانا فضل الرحمٰن نے اس کو سرے سے ہی مسترد کر دیا اور بلکہ سپریم کورٹ کے خوب لتے لیے کل کی پریس کانفرنس میں <مزن> کیا ہوگا <مزن> اب خود سپریم کورٹ کے لیے ایک سبکی کی باعث تھی اب وزارت دفاع نے ایک حجت تمام کے لیے تمام حجت کے لیے ایک پیٹیشن دائر کی کہ بھی آپ ہماری سیکورٹی کی پرپز سیکورٹی لیپس کی ہونے کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے ہم آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے اس لیے الیکشن پوسٹ پون کیے جائیں اور آپ چودہ مئی کو نہ کروائیں لیکن اس کو بھی کل چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے اور ان کے دو ججز نے اس کو مسترد کر دیا اب صورتحال کچھ اور بن چکی ہے یہاں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل بات ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف خود مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے اور اس وقت میں جب سب لوگ اس طاقت کی زبان کو دلیل سمجھتے ہوئے سر جھکائے سر بسجود ہونے کے قریب تھے تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور آواز بلند کر دی اور ان کے جو باتیں تھیں وہ اگرچہ بہت زیادہ ایسی ہیں جس کو گلور نہیں کر سکتے وہ اس نے کہا کہ اگر ہم ان کے بدوق کے زور پر یا ان کے حکم کو عدلیہ کے حکم کو جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اگر نوے دن کا جو الیکشن ہے وہ اگر پوسٹ پون آپ نے آگے کر دیا اور آئین سے آپ نے خود ہی تجاوز کر دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے تو اس کے اوپر بڑی لے دے ہوئی اور اس کے اوپر پھر جو سراج الحق صاحب جو ریکنسلیشنس کے لیے آگے بھاگے بھاگے دوڑے پھر رہے تھے تاکہ ان کی بھی اس میں کوئی عزت برقرار رہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے اور ان کے دو ججز نے انتہائی بلنڈر کیا اگر جسٹس چیف جسٹس اوپر کورٹ بینچ بنا دیتے تو اس میں کون سا مذائقہ تھا تو یہ صورتحال خراب نہ ہوتی اور ان حالات کی اندوگو صورتحال کی ذمہ داری سو فیصد چیف جسٹس عمرتا بندیال پر ہے اچھا اب یہ جو صورت ہے اس کے بعد کیا ہوگا اگر آپ کو میں ایک یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس وقت پوری قوم کی نظریں مولانا فضل الرحمان پر ہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان یقینی ایسے بے وقت کی اذان نہیں تھی بر وقت انہوں نے ایک زیرک سیاست کے طور پر اس معاملے کو بھانپ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اب اس کے نتیجہ جو بھی ہوگا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آنے والے وقت میں ایک ایسے حالات کی طرف ہم منتقل ہو رہی ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان ایک لانگ مارچ کرتے ہیں ان کے پاس انفرادی قوت کی کمی نہیں ہے افرادی قوت ان کے پاس موجود ہے کارکنوں کارکن ان کے بڑے انرجیٹک ہیں اور ان کی بہت بڑی تعداد ہزاروں کی تعداد ان کی موجود ہے اگر یہ لانگ مارچ کی جی کال کرتے ہیں عید کے بعد جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آپ جوڈیشل ایکٹیوزم کی طرف جائیں گے اگر آپ اپنے فیصلے اس انداز سے ایک شخص کو سہولت کاری کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو اور مجھے بہت انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ آپ ایک پاکستان کی ایک موز ترین منصب پر بیٹھ کر ہم, ہم ہماری آپ بےزتی کر رہے ہیں جس کو ہم برداشت نہیں کریں گے تو ہمیں پھر عوام کی طرف آپ کی طرف ہم نہیں جائیں گے ہمیں عوام کی عدالت میں جانا پڑے گا اور عوام کی عدالت یقینی وہ عوام کو ایک احتجاج کے لیے کال بھی کر سکتے ہیں اور یہ کال ایک لانگ مارچ کی شکل میں ہوگا جس کا پڑاؤ پھر شہر دستور کے قریب سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خود چیف جسٹس امرتا بندیال اور دو ان کے ججز کے لیے ایک بھاگنے کا بھی شاید راستہ نہ ملے میں تو ہی اگر عدالت مجھ پر نہ عائد ہو تو میں اتنا یہ کہوں گا ان کے لیے آنے والا وقت بہت مشکلات کا پیدا ہو سکتی ہے اور ہر اٹھائی جانے والا قدم خود ان کو دلدل میں پھسائے جا رہا ہے اور اتنی آپ اپنی محبتوں میں عمران خان کی محبت میں اور سہولت کاری کے لیے اتنا آگے نہ بڑھیں کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے مزید مسائل پیدا ہو جائے اور میں یقینی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت جہاں معاشی بحران کا شکار تھا جہاں بڑے مسائل ہیں اور آج یہ جو سیاسی ماحول میں گرما گرمی اور سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے ان کو اس کا موجب کوئی اور نہیں وہ فقط سپریم کورٹ ہے یا ان کا لاڈلا بچہ جو کبھی فوجی بوٹ پہن کر ٹھنڈے مارتا پھر رہا تھا آج وہ اس نے سپریم کورٹ کی پناہ گاہوں میں اپنی پناہ تلاش کر لی ہے اور وہ اس کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے اور آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ مسائل کو کس طرح نپٹا جائے گا لیکن خدا را پاکستان کی عوام پر اور پاکستان پر آپ رحم فرمائے تاکہ پاکستان جو خود ایک گرداب کا شکار ہے مزید الجھنوں سے محفوظ رہے Olá